Den personliga assistansen, en välbevarad hemlighet, ja, så lyder rubriken på min historia som jag tänkte berätta idag. Sommaren efter jag hade fyllt tio så började mina föräldrar känna att något inte stod rätt till med mig. De tyckte att jag rörde mindre på mig än mina kompisar och tyckte att jag drack mycket ätska och att jag åt väldigt dåligt. Så mina föräldrar kontaktade vår husläkare så fanns bort när vi bodde. Lindomen för övrigt. Vår husläkare började klämma och känna och tycks också att någonting inte stod helt rätt till med mig. Jag fick en remiss till barnmedicin på Östra sjukhuset i Göteborg. Det som nu är heter Drottning Silvias barnsjukhus. Där blev jag inlagd i drygt två veckor. Mitt i sommarlovet. Efter två veckor så hade man konstaterat att jag troligtvis hade en kronisk sjukdom som kallades för polymyosit, en kronisk inflammatorisk muskelsjukdom. Jag började äta kortison som i mitten på 90-talet -tal, 80 och 80-talet var det effektivaste läkemedlet som man hade mot inflammatoriska autoimmuna sjukdomar. Under hösten så började jag träna sjukgymnastik två gånger i veckan, träffade arbetsterapeuten för att träna händerna en gång i veckan, allting på Östra. Åren rullade på och jag träffade många nya vänner genom min sjukdom. Många var betydligt sämre än vad jag var och hade stora hjälpbehov redan som barn. I mitten av 80-talet så fanns inte den personliga assistansen utan det mesta av den hjälp som några av mina kompisar behövde redan då. Utfördes av deras mamma och pappa eller andra anhöriga. Men 1994 så hände någonting fantastiskt. Den då började regeringen fattade ett beslut om ett särskilt stöd till vissa funktionshindrade. RLSs som det numera kallas. En fantastisk frihet som gjorde att många av mina vänner kunde flytta hemifrån eller lämna gruppboendet som de hade bott på och helt plötsligt stå på egna ben. Flera av dem kunde till och med börja arbeta. För min egen del så brydde jag mig kanske inte så mycket då. Jag var 19 år 1994 hade hade precis börjat plugga på Chalmers och livet lekte. Åren gick och jag blev gradvis sämre. Först var det lungorna som försämrades kraftigt, sen drabbades matstrupen och magsäcken. Och så undanför undan blev jag mindre rörlig i kroppen och fick mer och mer verk också. Men jag körde på i hundraknick. Jag jobbade i den då glödigheten i it-branschen. Där man tävlade om vem som kunde jobba flest timmar per månad. Och vem som kunde fakturera sin kund mest pengar. Någonstans i bakhuvudet fanns en viss oro. Av att jag skulle kunna bli sämre. Men eftersom jag visste hur bra mina kompisar som behövde hjälp hade det. Så slog jag snabbt undan de här tankarna. Så kom året när jag blev rullstolsburen på mer eller mindre på heltid. Jag började också behöva mer omfattande hjälp än vad jag behövde tidigare för att kunna sköta min personliga hygien, klä på mig och så vidare. Inte anade jag att det första fantalet till kommunens biståndsanläggare skulle bli starten på en lång kamp för överlevnad samtidigt som jag blev allt sämre fysiskt. Kampen påverkade mig också psykiskt och jag gick in i en depression som fortfarande gör sig på mig. Men vad var det som hände egentligen? Den där revolutionerande hjälpen som några av mina vänner hade fått i början av 90-talet var helt plötsligt inte självklar längre. Man betraktades som en utsugare, latmask och fuskare. Det hela kulminerade sommaren 2017 när jag en dag stod en arbetstrapet från närhälsan och tittade på när jag låg naken i sängen hemma och min assistent bytte blöja och hjälpte mig med intimhygienen. Efteråt var jag helt upp och nervänd. Vad hade hänt egentligen? Hur hade jag hamnat i den där kränkande situationen? Efteråt så var jag så upprörd så att jag spelade in en video som la ut på Facebook. Där jag frågade vad som hade hänt och inträffat tidigare på dagen. Efter en vecka hade videon visats över en miljon gånger. Det var 2017. Idag är det 2020 och läget har blivit ännu värre. Inte för mig, men för mina kompisar och andra vänner. Ännu fler Nekas assistans och ännu fler än tidigare har blivit av med sin personliga assistans. Inte för att de rakulöst blivit friskare och mer självständiga utan för att samhället blivit ännu mer cyniskt. Nu när jag tänker tillbaka på åren från 1994 då LSS föddes och fram till den där dagen när jag själv kontaktade biståndshalliga i kommunen så reflekterar jag väldigt mycket över hur lite jag egentligen brydde mig under den perioden och vilken övertro jag hade på det svenska välfärdssystemet. Kampen mot kommunen och staten höll på att kosta mig mitt liv. Framförallt förändrades jag och mitt sätt att tänka. Jag hade blivit väldigt bitter. Inte bitter på min sjukdom eller de runt omkring mig eller min situation utan bitter på samhället. Jag hade ju trott att när jag väl behöver hjälpen så finns den där. Men ju mer jag lärde mig om välfärdssystemet desto mer insåg jag hur trasigt systemet i själva verket är. Idag är jag godman man åt flera unga personer med olika intellektuella funktionshinder. Och varje dag som jag utför mitt godmansuppdrag så blir jag påminn om hur trasigt systemet är och hur utsatta det som står i utkanten av samhället där. När jag pratar om det här idag med vänner, olika beslutsfattare, politiker eller människor jag träffar på stan så är de flesta lika olyckligt ovetande som jag själv var på 1990-talet. De lever i samma tro som jag gjorde, att vi har ett fungerande välfärdssystem i Sverige trots att sanningen är en annan. Idag driver jag en webbsida och en Facebook-sida som heter funktionswebben.se vars främsta syfte är att sprida information om hur samhället inte fungerar för de flesta av oss med funktionsvarianser idag. Gå gärna in på webben eller Facebook och besök funktionswebben på s.se. Genom att sprida kunskap och dela med oss av våra erfarenheter så kan vi förändra samhällsbilden av det svenska välfärdssystemet och få igenom förändring. Tillsammans så kan vi återskapa de intentioner som den borgerliga regeringen hade 1994 när LSS föddes. Tack för att ni har lyssnat!